EndNote Web. Jag ska visa hur du kan skapa ett EndNote Web-konto som du sedan kan synka med ditt EndNote Desktop-bibliotek. Man får börja med att skapa kontot. Man går till myendnoteweb.com. Här får man registrera sig och fylla i de uppgifter som behövs. Man får ett bekräftelsemail som man måste öppna och svara ja på för att kontot ska börja fungera. Då har du skapat ditt online-bibliotek. Sen måste du synka ditt EndNote-desktop-bibliotek med ditt online-bibliotek. Det gör du genom att gå till EndNote. Och där väljer du edit och preferences och synk. Och här får du skriva in den mejladress och det lösenord du valde till ditt ennot webbkonto. Och här kan du också välja om du vill synka automatiskt eller inte och klicka på verkställ och okej. Okay. Om du inte har valt att synka automatiskt kan du göra det när du vill genom att trycka på synk-ikonen.